Maleni, nježni, lijepi i uvijek veseli Bigo pas je super kućni ljubimac za obitelji i djecu. Bigo je zaigrani mali kućni ljubimac kojega obitelji naprosto obožavaju, zašto? Top 8 najvažnijih karakteristika Bigo pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakter Bigo pasmine pasa je idealan za kućnog ljubimca i obitelji koje provode vrijeme u igri. Bigle psi su ljubazni, inteligentni, osjećajni, temperamentni, odlučni, nježni, aktivni i prijateljski nastrojeni prema svima. Iako maleni, ovi psići spadaju u skupinu lovačkih pasa. Da li Beagle pas često laje? Ovi psi ne spadaju u tihe pse. Beagle pas voli lajati i zavijati tako da se nerijetko dogodi da vlasnici pasa imaju problema sa lajanjem psa. Kako se ponašaju prema djeci? Bigel pas slovi kao jedan od najboljih za djecu tako da nećete imati problema ako se odlučite za ovu plasminu pasa. Bigel psi su dobri za djecu zbog konstantne zaigranosti i željnosti druženja, izuzetne povezanosti s članovima obitelji i prijateljske nastrojenosti prema svima. Ako imate veliko kućno dvorište i ako ste aktivna obitelj koja voli igru, tada je ovaj psić definitivno za vas. Je li Bigel pas agresivan? Beagle pas je izuzetno miroljubiv i ako ste se pravono odnosili prema ovom psiću ne biste trebali imati nikakvih problema sa agresivnosti. Ipak ovo je lovački pas i potrebno je pripoziti na znakove agresivnosti. Ukratko Bigo pas je lijepi, nježni, uvijek veseli i zaigrani kućni ljubimac koji obožava društvo i igru. Druga karakteristika, koliko dugo živi Bigo pas? Bigo psi žive 12 do 15 godina. Treća karakteristika, briga. Bigle psi su energični i zahtijevaju dnevne fizičke vježbe. Vole hodanje, trčanje, druženje u psećim parkovima, te obožavaju igru s obitelji. Briga za ovog psića također podrazumijeva češljenje psa u periodima kada se linja, te održavanje higijene zuba kako ne bi došlo do dentalnih problema. Četvrta karakteristika, dresura Bigle pasmine pasa. Dresura Bigo Pasmine pasa zahtjeva puno strpljenja i poslastica. Ovi psići su inteligentni tako da ih je moguće naučiti razne trikove, ali su također tvrdoglavi i brzo im dosadi dresura. Ne reagiraju dobro na oštre metode dresiranja i lagano ih je povrijediti jer su osjećajni. Dresura Bigo Pasmine pasa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, početak u ranoj dobi, poslastice i pohvale i dosljednost. Dakle, potrebno je započeti dresuru u dobi štenaca i dodati malo poticaja s poslasticama kako biste dodatno motivirali ove psiće za dresuru. Peta karakteristika, težina. Mužjaci pasmine pasa teže od 10 do 11 kg. Ženke pasmine pasa teže od 9 do 10 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužjaci odraslih bigla visoki su oko 36 do 41 cm. Ženke Bigla narastu oko 33 do 38 cm. Sedma karakteristika, jesu li Bigli skloni bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima. Ipak potrebno je obratiti pozornost na simptome miopatije, displazije kukova i poremećaje oka. Osma karakteristika, hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse vaš će pas bigo biti zdrav i lijep. Savjetujem da pripazite na dnevni unos kalorija jer su Bigli proždrljivi. Također poslastice su glavni motivator u dresuri, ali ipak je potrebno pripaziti na količinu koju dajete psu. Ukratko, Bigle pas je maleni, nježni, lijepi, prijateljski i uvijek veseli te kao takav idealan za obitelji s i bez djece. Bigle pasmina pasa nalazi se na ljesecama top 10 najboljih pasmina pasa za djecu Top 10 najpopularnijih psa na svijetu i Top 10 najljepših psa na svijetu. Kada su ovi psi dobar izbor za Vas? Bigle psi su dobar izbor ako tražite psa za obitelji djecu koji će biti uvijek uz Vas, koji je aktivan i lovačkog psa. Bigle psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku brigu i pažnju i koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena. Pogledajmo sada slike Bigla. Slika štenca bigopsa. psa. Slika odraslog bigopsa. psa. Slika starijeg bigopsa. psa. Želite li vidjeti više? Kako bi se saznali više o Biglu, pogledajte članak koji sam izradio za vas detaljnim opisom Bigl pasmine pasa. Link je u opisu videa.